میں اس وقت مدینے میں داخل ہو چکا ہوں اور مدینے کی خوبصورتی اللہ تعالیٰ کا گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے اور اس دربار کی خصوصیت دیکھیں پوری دنیا سے جہاں سے یہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے آئے نبی کے رسول کے روزے پر یہاں پہ تشریف آئے ہیں اور پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں کوئی یہاں نماز پڑھ رہا ہے کوئی یہاں پہ عبادت کر رہا ہے کوئی یہاں پہ کسی طریقے سے عبادت کر رہا ہے تو یہ بس بہت حسین منظر ہے جو دنیا میں آپ کو کہیں ملے گا وہ صرف یہاں ملے گا نبی کے روزے پر